ڈیلیشیس سوپ چکن کان سوپ یہ دیکھنے میں کتنا پیارا ٹیسٹی اور اس سے نہ گلا خراب ہوتا ہے نہ زکام ہوتا ہے بیبی سینگ Year نیو ایئر علیکم اور آج آپ کو میں بھی آپ کے لیے میں ایک بڑی زبردست ریسیپی لے کے آیا ہوں نیو ٹرینڈنگ چکن کان سوپ ریسٹورینٹ اسٹائل ہاؤ ٹو میک چکن کان سوپ ریسٹورینٹ اسٹائل اٹس تھری انگریڈینس ٹو ہنڈریڈ چکن थ्री टेबल स्पून स्वीट कॉर्न सोयाड चिली ब्लैक पेपर सॉल्ट ऑप्शनल और, और मेरे सब दोस्तों को सबक्राइबर को और न्यू सब्सक्राइबर को सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो 2022. दो हज़ार कर बाईस करें आप लोगों का अच्छा गुजरे मेरा और आप लोगों का हमारा तल्लक रहे تو میں آج جو چکن کان صوبہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیو ٹرینڈنگ ہوگا ریسٹورینٹ سٹائل ہوگا کمپٹیشن ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس یہ میرے پاس پڑا دو سو گرام چکن بوائل کر لیا اور یہ 3 ٹیبل سپون سویٹ کان سویٹ کان کے بے شمار فائدے ہیں تو یہ میرے پاس کان فلور پڑا ہے پانی کے اندر میں نے چکن کو ڈال دیا ہاٹ واٹر کے اندر دو سو گرام چکن ہم نے اس میں ڈالا ہے اور یہ سویٹ کان اور یہ بلیک پیپر سالٹ یہ کارن فلور سمپل ریسیپی ہے اور ایک ایگ ہے سات سویا ساس سا ونیگر ریڈ چلی اب اس میں ڈال دیا میں نے سویٹ کارن کڑھائی کے اندر اس کو تھوڑا سا ساتھ ہی میں نے اس کے نمک گل کاری میر ایڈ کر دی اب اس میں جائے گا ایک انڈا یہ اس میں انڈا ڈال دیا ہے اب اس میں جائے گا سرکہ ریڈ چلی سویا ساس یہ تھوڑی سویا ساس اس میں ڈالیں گے اب اس کو ہلکا ہلکا ہم اس کو ہلاتے جائیں گے بیٹ ہوتا جائے گا انڈا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت سوپ کی لک آئی ہے سیمپل سی ریسپی ہے اونلی تھری انگریڈینٹ اب کارن فلور لگا رہے ہیں ہم اس کو تھک کرنے کے لیے اس طرح یہ کارن فلور میں نے لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سوپ لگ رہا ہے اب میں نے اس کو بول میں لگا لیتا ہوں ایک انڈا ڈالا ہم نے اور یہ دیکھیں سوپ ایک فیملی وال بن گیا بڑا چار پرسن کے لیے فور پرسن ایزی پی سکتے ہیں تو سکس پرسن بھی اب یہ دیکھیں میں بول میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا چکن بھی لگ رہا ہے اور کارن اس پہ کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں ہے نا ڈلیشیس سوپ نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے بے شمار فوائد ہیں سوپ کے ایک تو آپ کا زکام سے روکتا ہے گلے خراب سے روکتا ہے سردیوں میں پینا چاہیے اور آپ کو یہ فٹنس میں برقرار رکھتا ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے اس لیے سوپ کے بے شمار فوائد ہیں سردی میں ضرور یوز کریں میں یہ سوپ آپ کو بھی کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک اسپون میں نے مزے کرا تھینکس فار واچنگ مائی